Milí přátelé, zdravím vás kromě říže, kousek od kroměříže, tady od mlína, velké těšany. A omlouvám se, že nemám roušku, protože jsme tady na odlehlém místě a to krátké natočení videa využiju k tomu, že ji nemusím mít. Jsem ráda, že jsem po další době na, na vzduchu, v přírodě, to jsme asi každý. A jednak vás chci pozdravit a sdělit pár slov k tomu, jak teď pracuji, protože přichází mě nějaké maily i dotazy, SMSky. S tím, že jsem se rozhodla samozřejmě už před 14 dny uh, ukončit osobní uh, setkání a i práci na dálku, která neprobíhala a uh, v točasné chvíli mě hodně kontaktují lidé, jestli je možné i namíchat květové esence na dálku. Takže jsem se rozhodla, že ano. A v případě, že budete chtít, tak můžete mi napsat mail, můžete popsat třeba i to, co momentálně prožíváte a kam ty esence mám směrovat, s čím potřebujete pomoc poradit. Můžete mi psát také vaše otázky, které vás zajímají, ať už k současnému tématu, nebo k čemukoliv, co se vás týká. A stejně tak, jako můžu namíchat esence, tak pro ty z vás, kteří chcete nějaký osobní kontakt, jakou práci, jakoukoliv, tak můžete využít Skype, Whatsapp nebo jakýkoliv jiný kanál, na kterém se domluvíme. Teď je to asi taková ta cesta, která je jediná využitelná a já vám chci popřát, ať tu cestu, po které teď jdeme, zvládneme nějakým způsobem v důvěře, s trpělivostí a s respektem k tomu, co vlastně probíhá. Takže přeju vám krásný den. Užívejte v přírodě, pokud můžete. Ale i doma, protože možná jste někteří viděli, co jsme byli schopni v kuchyni natočit. Možná budou vznikat i další videa trošku na pobavení, uvolnění. I když my to máme trošku každý den, tady tohle. A tak uh, myslím si, že ten čas se dá využít hodně, hodně, spontánně i hravě. Takže mějte se krásně a ať se vám daří. A jinak veškeré informace najdete na mých webových stránkách www.vědomitransformace.cz Takže budu se těšit a mějte se hezky zatím.